قصيدة <تصفيق> مصر هي أمي الشاعرة الدكتورة أنا مصر يا أغلى الأوطان مصر يا أغلى الأوطان مصر يا اسم شامخ فوق السحب وسهم صائب في قلب الأعداء مصر يا أغلى الأوطان مصر يا اسم شامخ فوق السحب وسهم صائد في قلب الأعداء ونهر يجري ونهر يجري في شريان كل إنسان ونهر يجري في شريان كل إنسان ولوحة جميلة لم ترسمها يد فنان. مصر يا حب يملأ سطور وأبيات الكتاب والشعراء، مصر يا حب يملأ سطور وأبيات الكتاب والشعراء، يم الجبين الأخضر، يم الجدائل السمراء، يم الجبين الأخضر يم الجدائل السمراء، مصر مصر يا أرض العروبة وأرض الأمجاد، مصر يا أرض العروبة وأرض الأجداد، مصر يا أرض أجدادي وموت أهلي وأحبابي، مصر يا مو... يا أرض العروبة وأرض الأمجاد، مصر يا أرض أجدادي وموت أهلي وأحبابي، مصر يا نغمة عشق مصر يا تغنى بها العشاق ولحن جميل عزفت على أوطار القلوب مصر يا نغمة عشق تغنى بها العشاق ولحن جميل عزف على أوطار القلوب مصر اسم مكتوب فوق الأعناق مصر يا اسم مكتوب فوق الاعناص مصر يا ام النخيل العالي وبلد. وبك الخير وبكي الخير الوفير مصر يا ام النخيل العالي وبك الخير الوفير على نيلك تحلو الاغاني والمواويل مصر يا ام النخيل العالي وبك الخير الوفير على نيلك تحلو الاغاني والمواويل على أرضك يحل الصمر وصوت المزامير ، في جنتها في جنتها تفترش العصافير وتغني السواقي أحلى الأساطير ، في جنتها تفترش العصافير وتغني السواقي أحلى الأساطير على ترابها على ترابها كانت البطولات، مصر يا أرض الأصالة والطهارة والعلو, والعلو والكرامة، مصر يا أرض الأصالة والطهارة والعلو والكرامة، مصر يا أرض الطهارة يا أرض الأصالة والطهارة والعلو والكرامة، مصر يا بلد الحضارة، مصر يا بلد الحضارة العريقة فيك الأهرامات وفيك الأزهر العتيق بيك المآذن تؤذن الله أكبر وفيك الكنائس تقرع أجراس الصلاة ، مصر يا بلد الحضارة العريقة فيك الأهرامات وفيك الأزهر العتيق بيك المآذن تؤذن الله أكبر وفيك الكنائس تقرأ تقرع أجراس الصلاة مصر يا حبيبتي يا بلد غالي يسكن في كل الاعماق مصر يا حبيبتي يا بلد غالي يسكن في كل الاعماق مع تحيات الدكتوره انا